Γιορτάσαμε στον ολοκληρώσιο τον Επιτάθριο. Ο Χριστός είναι στον τάμο. Άνριο είναι μια μέρα περίεδη. Άνριο έχει μόνο και λειτουργέ το πρωί. Σιωπή, συμβιζάντος πάσης άλλους φροντία. Και, ενώ θα περάσει μέσα στη σιωπή και στην αντιμονία, το βράδυ του Σαββάτου θα θυμίσουμε να στην είναι για να αναγκύρουν ότι ο Χριστό ανέσαι. Ο Χριστό τώρα είναι στον τάφο. Πήγε και αναγκιάσει του τάφου. Και γι' αυτό αύριο το βράδυ που το δούμε στην εικόνα του να κρατά τον Θεό και τον Αλάν και στο άλλο την έπαν και να μα βγάζει όπω ήταν από το θάνατο όλου μα. Ο Χριστό μα κατεδίκασε να είμαστε αθάνατοι. Μέσα σε αυτήν την αθανασία ή η παρουσία του Χριστού θα είναι για μα η χαρά και ο παλάμι όλων μα, ή η παρουσία του θα γίνει η μας. Όχι γιατί ο Χριστό το έκανε, αλλά γιατί εμεί το επιλέξαμε. Εύχομαι <κυρίζομαι κυρίζομαι> όλοι μα να αναστηθούμε τη ανάσταση τη ζωή και όχι ει ανάσταση κρίση. Χρόνια πολλά, καλή <κυρίζομαι> ανάσταση. <κυρίζομαι>